У Миколаєві комунальні служби обкладають скульптуру Святого Миколая мішками з піском. Планується закрити монумент по плечі, говорить начальник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров. Монумент із граніту, зроблений Іваном Булавицьким, має особливе значення для міста Корабелів, адже виконаний на честь його святого заступника. Десь п'ятсот вже сьогодні поклали і розумію, що потрібно ще ну, навіть три рази по п'ятсот. Ну, десь тон сорок піску буде або ще більше і ми сподіваємось, що і фундамент витримає це, ну, тому що тут немає е, ніяких великих пустот. Фундамент тут міцний, бетонна подушка є, і десь планується, що ця піраміда з піску буде десь по плечі скульптури. Треба, треба якось зберегти пам'ятник. І після консультації з архітекторами, з проєктуровщиками, з скульпторами, які будували цей пам'ятник 20 років тому, прийшли до, до кого висновок. Він дуже високий, він такий танки, він свічка. Архітектори кажуть, тому є небезпека його руйнування. І зараз ось, ось дякуючи комунальщикам, дякуючи е Електротрансу, Юлі Смитана і дякую Сергію Карцеву. Мені здається ще день-два, а можливо там завтра вони завершать цю роботу. Робота йдеться і є проблема, де купити ці мішки, де їх знайти. Накрити плівкою. Планується так, щоб не е що сніг не, не рвали, не рвали е, ці мішки. Тому що е, пісок, якщо він намокає, він це важче і він може прорвати мішки. Зараз ми бачимо, що Росія гачить по нам усім старім, щоб ми готуємось до найгіршого, але сподіваємось на краще.